yenu iwe yenu ya <tipa> angalia angalia angalia vema mwamuzi wangu dawa ya kusara na vile unavioumia wengine kwa sababu sana asira ya Bwana isiwake juu yako angalia angalia angalia vema mwamuzi wangu dawa ya kusara na vile unavioumia wingine kwa sababu sana bali na kujinga kutambua mbele kutatokea nini